שלום, אני נמצאת במרפאה של דוקטור דרימר, אני מטופלת אצלו כשלושה חודשים, הגעתי לכאן באקראי, הבאתי, גביתי את ביתי ודרך אגב שאלתי את דוקטור דרימר אם יש טיפול גם לסקרת ודוקטור דרימר אמר שבהחלט אפשר ויש צורך להאזן את ה... את המשכה, את האנרגיה שלי ו, וכל כל הבעיות שנוספו לאחרונה גם במשך התקופה האחרונה שזה קצת כבד, קצת בלוטת הטריס, עם הסוכר אני מתמודדת כבר 22 שנה כמעט בכל פעם אני מנסה דברים ומויל מאה ושוב חוזר אחורה. וכאן קיבלתי ישבר מד. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. דק. נתבקשתי לנסות ולאכול פחות שתי ארוחות בגבד, שלא חשבתי שהצליח לעולם. ובקלות אני עושה את זה, והסוכר יורד ויורד, ברוך השם, בהדרגה. אני, אני ממש שמחה שהגעתי למקום הזה, ומקווה שזה יהיה באמת המקום האחרון שאני מחפשת בו פתרון שלי.